Zdravo in dobrodošli v Lidlovi Vitalnici. Za tiste, ki se še ne poznamo, moje ime je Anže in danes bomo govorili o fitnessu. Natančneje, kako se sploh lotati fitnessa kot čisti začetnik. Prepričan sem, da vas je že veliko razmišljali o tem, da bi se opisali v fitness, začel migat, ampak enostavno ne veste, kako sploh začeti. Vsi vemo, da je to nujno za naše zdravje, dobro počutje in končni fazi tudi samo podobo. Začnemo čisto na začetku pri pripravi športne opreme. kaj radimo samo prisačo, odobno športno oblačila, čisto športno uguto, voda in pa velikovinski šek za regeneracijo po vadi. Dva vedno pričnemo z ogrevanjem nekaj, 5-10 minut na en izmed kar bi v Če ste prvič na tekaških stezi, začnite vzhod, kako dobite občutek? Predvidevamo z valami za moč na trainerjih. Trenerji so za res super izbira za začetnike, saj na njih ne moramo narediti nobenih večjih napake. Po en trenje, eno vajo za vsako večjo mišično skupino. Na vsakem trenju naredimo nekaj 10 kontroliranih ponovitev, in pa ker enkrat ni noben vsako vajo ponovimo triker. Povadbo moči zaključiče z nekaj 20 minut kardiovadbe zmerne intenzivnosti. Šejk po vadbi si lahko pripravimo tudi sami. In nic kar če so tudi vaše banane nekoliko rjave, se bo zato to šejk še bolj sladek. Zraven pa dodamo še nekaj žlic velikovinskega praška. No, danes smo si pogledali, kako sploh začeti s filmesom. Tega scenarija se držte nekje 4 do 6 tednov in variantami potem tem času se boste bolj počutili, obseg pa so vam mogoče malce manjši in pa predvsem boste hoteli več. Takrat vam pripravim nova navodila. Ostanite zdravi in ostanite fit.